PO får på sig micken, så tänkte jag bara säga några ord. Jag kommer från Myndigheten för delaktighet och Jonas där nere kommer också från Myndigheten för delaktighet. Så att han kommer att vara med på spåret som har med byggd miljö att göra i eftermiddag. Och jag kommer att vara med på spåret som gäller det digitala på eftermiddagen. En allmän reflektion. Utifrån eh, vårt perspektiv, på det som sades indelningsvis. Jag och Jonas, vi kommer från avdelningen kunskap och riktlinjer. Vi är alltså inte de som eh, talar om att allting går för långsamt och håller på att gnälla om sånt där. Utan vi tittar, eh, vi spänner bågen och eh, vi kollar framåt. Eh, och eh, vi kan ju bara konstatera att nu är det två månader kvar på den här strategiperioden, snart. Det är bara november och december, vi säger att oktober snart har gått. Noterar att ni kommer att jobba på under det strategilösa året. Två av målen gäller under 2016. Riksantikvarieämbetet har kopplat sina saker till lagstiftning och annat, så att det här kommer flytta på. Men Myndigheten för delaktighet, vi har ju då tre stycken otroligt intressanta uppdrag med möjlighet att göra skillnad. För första var det ju väldigt spännande att vi fick namnet Myndighet för delaktighet tycker jag. Eftersom oavsett hur duktiga vi är på tillgänglighet så krävs det lite mer för att människor ska inkluderas, alltid. I olika sammanhang. Jag tog exempel igår när jag var med. Jag fick spela in lite där på Bodils och PO-samtal. Det spelar ingen roll hur bra hörselutrustning man har till exempel. Om man inte vet hur man använder den. Nästa steg när man blir superinkluderad det är när man inser att man har jobbat väldigt mycket tillsammans med en person som har hörselnedsättning. Och vad det innebär när man kommer över i den fasen att man tänker inte på det längre man bara jobbar med den här hörsta så blir det ett naturligt inslag. Och så börjar man tänka tillsammans. Det är först då som vi har uppnått inkluderingen och delaktigheten. ja Nog om det. Nu får du kanske också säga några inledande ord. Sen, vi, sen eh, ska jag bara säga så här också. att eh, Det här är första gången som jag och PO föreläst tillsammans. Så det kan vara så här att... Eh, så. Precis. Så det kan ju vara så att vi kommer att... Eh, Fråka lite med varandra kanske? Nej, Vi får se. Vi vet inte. Ja. Men, ja, ja. men då, då vill jag också passa på att hälsa er hjärtligt välkomna hit. Jag heter Pio Hedvall. Och jobbar som Stefan sa som ledare för CERTEC som är en del av den här institutionen för designvetenskaper. Ni befinner er i huset som heter Ingvar Kamprad Design Center. Och i det finns institutionen för designvetenskaper. Och CERT är en del av det. Vi arbetar med bland annat med rehabiliteringsteknik och design. Så vi närmar oss frågor som delaktighet, tillgänglighet och liknande, funktionshinder och så vidare, utifrån ett design- och ett teknikperspektiv. Och för mig är det här med kultur av lite nytt, och har verkligen hoppat upp på intresseradarn efter att Stefan kontaktade mig för ett halvår sedan någonting, och vi började snacka om den här gemensamma dagen. Men samtidigt så knyter det an till någonting som det, av det som intresserar mig allra, allra mest, och det är design, inte bara som slitlis i design, utan design som process, att designa. Och när man tittar på design som process så blir de långa tidsperspektiven intressanta och det är det som knyter ihop det för mig med den här dagen. Till exempel så är det ju intressant att titta lite bakåt i tiden för att när vi när vi skapar nytt i samhället när vi designar så blir det ju lätt att vi bygger in synsätt i det vi gör. Vi bygger in vår tidsanda och då är det intressant ibland att titta bakåt i tiden. Så varför inte göra det? Låt oss börja eh, 1933. Världsutställningen i Chicago. Den hade, hade som alltså motto att eh, vetenskapen finner, industrin applicerar, människan anpassar sig. Och Det är ju ganska intressant för sen dess så har vi ju delvis vänt oss helt om. En del av det här finns kvar när det gäller stora tillgänglighetsplaner och liknande. Men det första vi gör när vi till exempel får tag i en ny mobiltelefon och liknande det är ju att vi förväntar oss att tekniken ska kröka sig efter oss. Inte att vi ska kröka oss efter tekniken. Och när i de sammanhang där vi blir utsatta för system eller teknik som där vi bara måste förhålla oss till tekniken så upplevs det ofta lite frustrerande. Men det första när vi får en ny mobiltelefon, det första vi gör är att se hur kan jag få det, de ringsignaler jag vill ha, vilka appar jag brukar och använda och så vidare. Så vi är mycket mer idag vana vid att tekniken också och designen, att den kröker sig efter oss. Men vi lever i en tid där vi har båda de här två synsätten samtidigt. Jag tänkte börja med en liten personlig historia. Alldeles precis före... Sommaren så skulle vi på institutionen iväg på en, en halvdagsutflykt, hela institutionen. Vi skulle åka till Skarholms slott som ni gör en och en halv mil härifrån. Där finns en jätteintressant utställning just nu som heter Kvinnors makt genom tiderna. Och, när vi kom dit där och jag kom in på borgården och efter ett litet tag så gick det upp för mig att det syns förhoppningsvis på den här bilden att det är ett antal kvinnoporträtt på uppe vid andra våningen på slottet. Hela utställningen var på andra våningen och för att komma upp dit så var man tvungen att ta en sån här tornspiraltrappa upp. och Det här slottet har inte varit uppe så länge, det har varit öppet i ett och ett halvt, två år någonting. Men efter ett tag så... så insåg vi att ja, men det finns inga andra sätt att ta sig in, Det är den där storn, tornspiraltrappan, så jag fick köra därifrån. Och för mig var det på sätt och vis ingenting konstigt och det har blivit ett exempel på hur vi när vi skapar nytt i samhället varje gång bygger in tidsandan som råder just då. Det, för mig är det i grund och botten ingenting konstigt att ett slott som är flera hundra år gammalt att det är mindre tillgängligt än något som vi bygger nytt idag. För tidsandan då var en helt annan än den så som den ser ut idag. Och det tror jag man behöver ha som lite fond lite bakgrund när man diskuterar. Hur kan vi då iscensätta designprocesser för att skapa ett tillgängligare kulturarv? Hur kan vi upp, öppna upp förutsättningar för att människor ska kunna eröva delaktighet? På Sätex ser vi inte delaktighet som någonting som man kan ge utifrån. På Sätex ser vi... Eh, delaktighet som någonting som där samhället har en väldigt viktig roll i att skapa förutsättningar för att människor kan skapa sin egen delaktighet. Att människor kan vara delaktiga i de sammanhang de vill. Inte i allt. Jag vill inte vara delaktig i allt. Det tror jag inte någon vill, men jag vill kunna vara delaktig i det jag vill. Och där blir ju arbetet med, bland annat med tillgänglighet väldigt viktigt. Jag har arbetat mycket med tillgänglighet kopplat till kultur på ett annat sätt. Möjligheterna att utöva kultur. Jag har arbetat bland annat med datorspel och tillgänglighet. Och musik och tillgänglighet. Hur kan man, vad behövs, hur kan man gö, gö, göra för att man, alla ska kunna ha möjlighet att spela datorspel? Att utöva musik. Och för mig så har, har jag fått en slags, vad ska jag säga, en... en en hemmasnickrad definition av hur jag ser på delaktighet. Jag ser på delaktighet som att vara ett jag inuti ett vi. Att vara en datorspelare bland datorspelare. Att vara en musiker bland musiker och så vidare. Och det är ju någonting som vi erövar över tid. Jag har en bild här där me och we är speglat i vartannat. Och det är återigen för mig är en koppling igen till de här lite längre tidsperspektiven. Vad innebär det att växa upp i ett mer öppet och mer tillgängligt samhälle? För som vi ser det så är det, mig och vi står hela tiden i relation till varandra. Det handlar om samhället och individen, men också individen i samhället och samhället i individen. Så det är min ingångsvinkel när det gäller delaktighet. Men sen har vi fått en myndighet för delaktighet och det är ju rätt så kul att att inte fick namnet myndighet för tillgänglighet tycker jag. Jag med. Ja. Jag var rätt ensam om det faktiskt. Men jag vidhåller det. Jag tycker att det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Nu kan du byta bild, ja. Perfekt. Och jag lämnar ju inledningsvis att vi är ju de som spänner bågen och så vidare på våran avdelning. Men, och så sa jag också att vi hade tre uppdrag. Jag tror inte att jag hann berätta vilka de uppdragen var. De tre uppdragen är att för det första så ska vi titta på vad ska vi göra nästa strategiperiod. Hur ska den planen, strategin, vad den nu blir se ut? Det andra är att vi har ett uppdrag att tillsammans med diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen föra ut FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eh, Apropos FN, eh, ni känner väl alla till att eh, för eh, någon månad sedan så tog FN spjärn och spände sin båge eh, och satte upp eh, nya utvecklingsmål för hela världen. Eh, när man tittar på de utvecklingsmålen så kan man för det första se att personer med funktionsnedsättning är mycket, mycket mer närvarande än vad de någonsin har varit. Man kan också se att när man funderar över hållbarhet så är frågor om hur vi jobbar med hur vår miljö runt omkring oss ser ut. En tydlig del av det. Det handlar inte bara om ekologi. Det här har fått mig att fundera lite på varför... Det har funnits en snigel med på alla presentationer kring den funktionshinderspolitiska strategin ända sedan den kom. Det går för långsamt. Och jag tror att eh, vid sidan av att man väldigt sällan reflekterar över de eh, målen som Karin lyfte upp inledningsvis. Alltså mångfald som grund, delaktighet, jämlikhet och vi inte analyserar dem och fundera på hur vi ska göra egentligen för att nå dem, så tror jag att eh, man nu kan säga att eh, vi har varit ganska dåliga på att eh, förstå att det faktiskt handlar om två spår, det här, att nå delaktighet. Och nu med utvecklingsmålen i eh, bakgrunden så kan vi säga att de här två spåren är en del av ett större hållbarhetstänkande. Och det ena spåret handlar ju då för det första om att vi ska se till så att alla får en bra hälso- och sjukvård. Och att där behövs speciella insatser för speciella människor. Sen så jobbar vi med hjälpmedel. Det intressanta där är att där är ju väldigt många av oss inblandade så fort vi kommer i kontakt med sjukvården så får vi någon typ av hjälpmedel till oss på något sätt. Eh, sen handlar det om social omsorg. Vissa av oss behöver mer, andra behöver mindre. Men det är ett eh, kommunalt ansvar att fixa det. Eh, en av de sakerna som har skett är ju att rättighetsperspektivet har blivit tydligare och tydligare. 1994 så kom det rättighetslagstiftning. Den största diskussionen har handlat om assistansersättning. Idag diskuterar CERTEC varför finns inte tekniken med i den människonära designen som yttrar sig i personlig assistans. Är det inte dags att börja fundera över de frågorna? Sen handlar det om bostäder och där finns ju en fråga där vi kommer på clinch med tillgänglighet lite. Vad är det ena, vad är det andra, vad är hjälpmedel, vad är tillgängligt och det är bostadsanpassningsbidrag. Och sen när det gäller jobb, vad gör vi där? Jag vet inte om ni har läst de här senaste artiklarna om vad som händer på arbetsmarknadsområdet. Eh, fler och fler personer blir kategoriserade med funktionsnedsättning bland arbetslösa. Vad gör vi egentligen? Ja, någon gång så funderade är det verkligen kanske är det så att vi funktionsnedsätter folk? Funktionsnedsätter vi folk är onöda kanske. Jag vet inte. Det man inte gör så mycket är att man reflekterar över vad är det som är funktionshindrande. Och det är ju samma sak möjligen inom utbildningsområdet. Och då kommer vi till det andra spåret. Och där eh, mot bakgrund av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eh, så menar jag att där kan vi idag tala om tillgänglighetskonceptet. Och det är uppdelat i tre delar. Den första delen handlar om design, innovation och förbättring för allas rätt till det offentliga rummet. Vi kommer senare att prata om det universellt utformade. Det andra i konceptet är att tillgänglighet är en specifik rättighet för personer med funktionsnedsättning. Många av oss reflekterade över när konventionen kom. Varför säger man att det inte kommer med några nya rättigheter? Det står ju jättemycket om tillgänglighet och det gäller väl inga andra människor? Jo, det har funnits skrivningar om rätten till tillgänglighet i det offentliga rummet. Både i konventionen om ekonomiska, eh, eh, eller jag vill säga om de medborgerliga och politiska rättigheterna och rasdiskrimineringskonventionen tidigare. Så mot den bakgrunden så är den nya konventionen den talar om hur vi ska uppnå tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för hela rättighetspaketet som följer av de mänskliga rättigheterna. Och den sista dimensionen, det är det finns en skamgräns. Det är inte okej okay att diskriminera människor, generellt. Och nu har vi fått i Sverige en lagstiftning som förbjuder det. Som många av er kommer att bli inblandade i. Eftersom en hel del av det som händer i kultur inom ramen om kultursektorn är att man levererar tjänster till andra. Nu kan du byta bild ja. Och Jag lämnar över ordet till dig. Ja. <laughs> jag var ju inne tidigare på... Uh synsätt och hur jag ser synsätt som särskilt viktiga när det gäller design och designprocesser. och Att vi ibland är inte är tillräckligt noggranna med att diskutera synsätt och design. Vad är det egentligen för värderingar vi bygger ny design på? Vad är det för värderingar vi bygger ny teknik på? Vad är det för förväntningar, attityder, normer som... som vi använder när vi, när vi skapar nya delar av samhället eller renoverar ett hus. Eller vad det nu är, inför ett nytt informationssystem eller vad vi gör för någonting. Det nya med, nya nya vid det här laget, men det intressanta med mångfald som grund det är ju att det är ju en annan startpunkt än i att se vissa människor som avvikande från någon slags norm eller normalitet. Det är, en, det är en, en, en utgångspunkt som utgår från att alla människor är olika. Och hur kan vi då, nu börjar vi närma oss det här med det universellt utformade, som vi kommer att prata mer och mer om, Hans och jag. Hur kan vi designa produkter, varor och tjänster som redan från början inkluderar så många som möjligt, utan att vi efteråt behöver upptäcka att vi behöver lappa och fixa, för att det funkar inte för, av det ena eller andra aspekten. Hur kan vi arbeta med inkluderande design? Och då är det två attityder, bland annat, som man kan se i det. Och det ena är ju att det, då finns det inte längre några genomsnittliga människor. Det finns inga normala användare. Eh, utan ut, utifrån ett inkluderande perspektiv så blir det ju en mångfald. Det normala. Jag satt, jag, ni ser att jag har satt normala inom så här luft för norm och normalitet, det är ju, det är ju någon, en separat diskussion. Men att se mångfald som det som utgångspunkten, det innebär ju att man väger in att alla människor är olika. Att människor varierar när det gäller syn och hörsel, taktila sinnen och känslor, hur snabba och starka vi är, hur långa vi är, hur långt vi kan räcka, om vi är vänstra eller högerhänta, om vi är introverta eller extroverta, om vi blir trötta, Snabbt, eller om vi är mer uthålliga, när på dygnet vi blir trötta. Känslighet för ljus, och lukt. Konstruktionsförmåga, massor, det går det graderar gör en lång lista. Men en annan aspekt är ju också att förmågor dessutom är tidsberoende. När i livet vi befinner oss, vilken fas i livet vi är. I. Och vilken tid på dygnet, om vi är morgonmänniskor eller kvällsmänniskor. Vilken tid på året är. Men också såklart vilken miljö man befinner sig i. Hans, du har jobbat mycket med design för alla och universell design under många år. Mm. Och eh, du kan väl berätta lite om nästa bild? Som... Ja, Klickar nu bara en gång först. Ja, har jag har klickat en gång. Ja just det, så är jag. Ja. För det är så kul. Nu ser ni rubriken där högst upp och det där är ju väldigt, väldigt svårt att bevisa. Och ska vi göra det generellt. Men det är väldigt roligt när Sveriges kommuner och landsting gör det. Är det någon från Sveriges kommuner och landsting här? Nej. Är det någon som har haft med Sveriges kommuner och landsting att göra? Ja. Nu säger vi inget mer om det. I alla fall så har de eh, tagit fram en skrift och i den här skriften så finns, nu kan jag klicka, så skriver de så här. Omsättningen tredubblades. Ägarna till skärgårdsbåten MS Wettervik i Askersund valde att tillgänglighetsanpassa sin båt för 200 000 kronor år 2006. Därefter har omsättningen ökat från 600 000 kronor till närmare 2 miljoner kronor. Och vad, Per Anders, hände med museishoppen? på Leky slott, när man flyttade ner den en trappa. Hur många procent ökade omsättningen med? Historierna varierar. I de dokument vi har tagit fram tidigare i vår gemensamma kampanj, som Per Anders var lite inblandad i den och en utav som vi höll för, några tio, för tio år sedan, ungefär, är det så länge sedan? Ja, värd i tre. Om ni inte har följt det arbetet och läst den broschyren så rekommenderar jag, eller boken, vad ska vi kalla det? Bok, webbplats, filmer, det finns ett helt koncept kring värdeentré. Gör det. Otroligt intressant. Prata Där har vi en av de få dokumenterade processer där man har tänkt, skulle jag vilja påstå, rätt från början. Men 500% är den siffra vi brukar använda. Men å andra sidan det var en ganska låg omsättning. Så det behövdes inte så mycket nominellt. Ja. sen, Jag vet att Mikael Valdén har ni alla träffat. Eller många av er i alla fall. Han brukar ha en bild mot slutet där han brukar ha Leo Messi med. Och sen så brukar han säga då att ett måste för 10% procent av befolkningen. Ett klart behov för 40%. Men det är bekvämt för alla. Alla vinner på det. Det här kommer faktiskt ifrån ett arbete som grundlades när Paralympics ägde rum i Barcelona. Då väcktes de här tankarna kring hur ska vi kunna göra för att anpassa eller bygga hela samhället för alla människor. Och i en studie man gjorde därefteråt så var det här resultatet bland respondenterna man frågade det där. Vad tycker ni? Jo så här tycker vi. Vi tänkte knyta på ytterligare en liten tråd här nu, för ni har ju verkligen på Myndigheten för delaktighet blivit serverade, en riktig räkmacka tycker jag. Både med den namn ni har fått, och att vi också i Sverige har fått en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Som i väldigt stor, väldigt stor del handlar om delaktighet och rätten till tillgänglighet som en förutsättning för delaktighet. Och Konventionen har ju nu funnits i sju-åtta år i, i Sverige. Det var sju åtta år sedan Sverige skrev under den. Och i den så är det, är det ju ganska absolut utgångspunkt att alla ska fullt ut åtnjuta alla mänskligheter, rätt, rättigheter och grundläggande friheter. Och det är ju, en, jag tycker det är en fantastisk design, designutmaning. Jag tycker det är en väldigt bra fond för den här dagen också. Verkligen. Eh, men i konventionen, och det som knyter an till det här med det universellt utformade är att i konventionen så lyfts det universellt utformade fram som en av huvudstrategierna för hur vi kan bygga ett samhälle för alla. Så, och med det universellt utformade så står det då i konventionen så här, vad betyder det då? Ja det betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är... Ett jag inuti ett vi. Ja. För mig så handlar det universellt utformande i väldigt hög grad om på någon översta nivå. Det ställer, frågan, eller, det ställer frågan hur kan vi skapa en framtid som inkluderar människor av alla åldrar och förmågor? Eller kanske ännu mer ytterst så handlar det universellt utformade om hur vi vill leva tillsammans. Det är ett slags. Vi är varandras förutsättningar för delaktighet. Och det... Du vill alltså inte ha gubbar som står innanför en hög tröskel och säger tar du sats så kommer du igenom. Nej, det vill vi inte gärna ha. <laughs> Det jag också tycker är intressant som talar för det här med att arbeta med det universellt utformade utöver det som läggs fast i konventionen det är att inom det universellt utformade så har fokus på process också blivit större och större från att ha börjat för 35 år sedan ungefär i Nordamerika och sedan spritt sig över hela världen med ett ganska stort produktfokus så har det blivit tydligare och tydligare också med ett processfokus för, för universell design. Jag tänkte läsa upp en, ett annat citat som kom 2012. Edward Steinfeldt var en av dem som var med och startade, grundade Universell design kan man säga. Så därför är det lite extra intressant att se vad, är, vad skriver han well, tillsammans med en av sina doktorander 2012. Hur han skriver att universell design är en process som möjliggör och eh, skapar egenmakt för en mångfaldig population. Genom att öka mä mänskligt... Eh, Performance, jag har provat att översätta direkt av, mänsklighet, performance, hälsa och väl... Ja, även wellness går inte att översätta rakt av. Nej, det är därför vi har satt den på engelska. Ja. Jag tar andra halvan på engelska. Improving human performance, health, wellness and social participation. Det kommer faktiskt en avslutning sen också, där vi har tagit med en sak som inte heller går att översätta till engelska. Vi kommer dit. Det här är fyra bitar som handlar om anledningen till att jobba med enkelt avhjälpta hinder bland annat. Hälsa, wellness och så vidare. Delaktighet. Hans. Ja. Det som händer och det jag tycker den här dagen är ett väldigt tydligt exempel på. Det är att det, kan inte, det är väldigt svårt eller det är inte lätt att längre skilja ut saker i olika stuprör längre. Byggd miljö här, eh, IT här, eh, tjänster där och så vidare. Ofta är det i mellanrummen mellan alla de här sakerna eh, som vi behöver göra saker. Eh, ställa nya krav eh, och börja med det. Eh, från början så hade pc eller vad säger jag? Eh, eh, PO, PC. <laughs> PO här lagt upp eh, de sju principerna som finns för Universal Design. Men då sa jag så att ja, men de har ju fått så väldigt mycket kritik för att it-perspektivet inte var med. Ska vi inte göra någonting nu istället? Att vi, nu lägger vi upp de här tio rubrikerna för tillgänglighetsmål som finns i den guide som nyligen har tagits fram av standardiseringsorganisationerna. Som egentligen riktar sig till andra standardiserare för hur man ska få in tillgänglighetskrav i alla standarder. Eh, för de är, där ingår det, när ni ser i parentesen där, jag ska, jag ska dra igenom det här, alltså det gäller ju att sätta upp mål för, man kan ta det här i sin egen designprincip också egentligen, vad man håller på med eh, som mål i sin designprocess. Eh, vi måste titta på breda spektrum av användare, vi måste fundera över användarnas förväntningar, vi måste ha stöd för individualisering och där kommer vi in på den här principen om flexibilitet också, även om det inte är riktigt samma sak, men eh, vi måste också ha utrymme för åtkomst, alltså det oberoende av storlek och hur man rör sig och så vidare. Vi måste ha perceptuellt tillgänglig information, det vill säga man måste kunna ta in informationen på olika sätt. Det måste vara begripligt, det måste vara kontrollerbart. Det ska inte vara så att när jag går in på en webbsida så plötsligt börjar den rassla iväg och spela filmer och så vidare. Det funkar inte. Och det ska vara användbart. Det här är lite fågeln, vad ska vi säga, katten bland hermelinen här, för det är lite. Men vad, vad som avses med det är att det ska, det, ska, det ska fungera helt enkelt utifrån alla de olika perspektiven. När man vill genomföra det man har förutsatt sig göra med de artefakter eller miljöer, omgivningar och tjänster man håller på med. Och det ska finnas tolerans mot misstag. Och sist men inte minst, det här ska skapa förutsättningar för en likvärdig användning. Det vill säga, människor ska inte diskrimineras. Yep. Och då blir det tydligt, det som tyvärr ibland är otydligt, fortfarande. Det här med tillgänglighet och att sträva mot universellt utformade. Det handlar inte bara om dörrbredder och trösklar. Särskilt inte om man vill lägga till aspekten hur man gör människor delaktiga och hur vi jobbar inkluderande i alla våra processer. Nu kan vi bryta bild igen. Och kraven hårdnar. Alla ska kunna vara delaktiga. Och nu repeterar vi lite. Byt bild igen. Tillgänglighet enligt konventionen som vi här förkortar CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Det var inte det där på engelska jag menade, det kommer mera. Och bara repetitionsvis, tillgänglighet är en rättighet i sig. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor. Fullt delaktiga i samhället. Tillgänglighetskonceptet är uppdelat i tre delar. Det ska finnas gradvis och systematiskt, det, ska, det som finns ska gradvis och systematiskt förbättras mot målet full tillgänglighet. Det nya som skapas av människor för människor ska utvecklas med en strävan för universellt utformade förbudet mot diskriminering ska upprätthållas. Byt bild. Om vi då ger oss på att sammanfatta det här då, då. Tryck en gång. Bra. Basen för det här är ju då skäl i åtgärder. Det ligger i artikel 5 i konventionen. Och det jag försöker sammanfatta nu det är den allmänna kommentar som FN har gett ut om tillgänglighet. Den kommer snart finnas översatt till svenska. Och vara en del av det här uppdraget om konventionen som jag berättade om förut. Ja, tillgänglighet. Artikel 9, bra. Det är ju en tillgänglighet i sig. Det som är intressant är, det står så här i konventionen. Det, eller i den här allmänna kommentaren. Det är inte okej okay att anföra budgetskäl. För att inte systematiskt förbättra tillgängligheten. Det är inte okej. Okay. För en stat att anföra budget själv för att inte göra det. Ja. De här två artiklarna riktas ju då mot individ och grupp. Byt plats igen. Men så finns det också ett för alla perspektiv. Och, eh, I de kommentar eller i de artiklarna som är artikel 1, 2, 3 och 4 eh, så pratar vi om staternas eller statsmakternas åtaganden. Eh, vad behöver vi göra för att. Ja, artikel 5-30, ska upprätthållas. Artikel 30, vad handlar den om? Bra! Bra! <laughs> ähm. Och där står bland annat om det universellt utformade, att det ska ligga som fond för ny lagstiftning, att det ska ligga som fond för forskning och så vidare och så vidare. Och att tillgänglighet är ett perspektiv som ska genomsyra hela konventionen, att personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden och så vidare och så vidare. Och sen står det på två ställen att tillgänglighet är en del av hållbarhetsagendan. Och då... Så, jag igen. Då sätter vi in det här i perspektivet. Det här handlar om kvalitet och innovation. Och det är alla människor med hens olikheter som är fokus för detta tankesätt. På det sättet så lyfter vi upp jorden. Inte bara spännebågen. Och så skapar vi delaktighet för alla. Och sen då? Nu kommer vi in där på det där med design. Ni ser att det står good design enables. Men sen under syns det inte lika bra. Där det står good bad design disables. Och sen sista bilden. Ja, efter det här råder det ingen tvekan om att är mångfald är det nya normala. Eller hur?